Moscova este preocupat, potrivit documentului, de pretențiile teritoriale ale unor state setereinei sublinierei corporații internaționale asupra resurselor strategice din zona Arctic sublinierei Orientul rus, pericolul infiltrii de peste grani care serviciilor de informații setereine sublinierei unor terori subliniere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 Conlucrarea acestora cu Serviciul Federal de Securitate, FSB, Ministerul de Interne, Garda Națională Rosguardia, sublinierei alte organisme de supraveghere.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 Agențiile de informații se teroinează continuă încercările de a petrunde în toate sferele de activitate ale statului nostru. Fire subliniere-te, aceasta întâmpină ori post din partea contra informațiilor ruse, a spus el. Tot atunci Borțnicov a mai spus ce, în 2017.